بداية آه هي هنالك خاطرة تقول اعدك لن اعدك لداخلي بعد ما تسوى نضيع من العمر بيا عقل تجمع سوى ثلج وجمر بعد ما تسوى نضيع من العمر بيا عقل تجمع سوى ثلج وجمر وبعد من جامل على حساب السنين كافي صح قد حلو على الطعم مر وبعد ما عدنا النظمة ونستحي لا تسوي لي فضل والضم لسر أنا متحملك الخاطر كل ما اشوف ترى المثلك ساقية بكف ينعبر وما عبرتك لا اطينش دام بيك اعذرني كشاخ وتجي وقت العصر تقول لو بيدي وش بيدي وما مخليك ما يبجفني من تملة فرك عود بخور وارضى بعيشتي وياك بفطر بيتك تعلقني وعطرك ترى بس انت امن كلها خطار الوحيد اللي ما عرفت شلون عبرك لو بيدي وش بيدي وما مخليك ما يبجفني من تمله فرك مو مغرور كنت تشف شرك لو تدرش كثر صافن بظهرك خفت لتصير روح بداخلي تعيش وتعذبني واموت من ارده واخرك محيرني امانه أمضي على اصحاب لا نل ماخذك لا بي شمرك تجي كل له محيرني امانه مضيع على اصحاب لا نل ماخذك لا بي شمرك تجي كل له مثل نعاس الاطفال يقضيها بكيلور التسهرك او إن منك اتمنى العله بالليل حجة على الاقل تستر لي كل شي بالعكس يتحول وياي ليش انعقد من تحلّ شعرك ليش بنص لي واستغرب وليش اترك راحتي واركض المرك جفوف مطبعه بقبضات السيوف ورخ المحبس بدا يملح حظ هاي الدنيا كلها لو غبت ليش ضيق القاها اقل من ضيق خصرك، حلاتك شوقك، انت تغيرت، ما اقول مو زين، انت تغيرت، ما اقول مو لكن كلمتك فقدت حلاها ويا كان طرت وعلينا عالريح انحسبنا نجوم على وسماها وخفت كلشي وعتابك على الروح وهيج في حير دواها صحيح انت شمع وعيوني لشهود بس نورك مشى بعيني وعماها هواي اشياء ما تنحجل بالروح ولكن قول يوصف مبتغاها اخذ هذا المثل بروحي وياك من مايك يكثر ظماها تفهم وين عطشانك وتانيك وبين لي حجم روحي وغلاها خاطر هالقلق ينتهي ونرتاح وقودك طفل وملازم عباها اذا لا تظن ايضا بي وتخاف ولا تنسى الروحه من شافك نساها <two> <oco practice> <şapl eder> تريد تقنعني تريد تقنعني وتعديها على خير وانت عازم للعرس بس ناعي ويا قرار اعدام ما تحس بي قضاة تحكي بالحرية وانت قطاعي منتبه لك تريد تقنعني وتعديها على خير وانت عازم للعرس بس ناعي ويا قرار اعدام ما تحس بي قضاه تحجي بالحريه وانت قطاع لك رغم كل صفناتي بيك اتيه وتوجد عيون الراعي ما حد متعبني لا دنيا وزمان انا اللي متعبتني هي طباعي وداعتك ما بيها داعي تشق رساله قبال ساعي انا قلبي من الهوى مكسور إيه لكن اي لكن خاف الهوى من شراعي يا حبيبي الدنيا ما تحترم حزنك طيح عالعلق قبل ما تطيح كلك جاي نصحك وضحك وعايش تشوف لكن وداعت عيونك عشت مثلك يعني جربنا ويا كل الطرق ما فاد لكن بالتالي هي براحتك هو انت تطرب شلك بريش بعد جن حق معثرات الوقت كله نجنبيك بيك بحبل المشانق انا صوك اضحك للي سولف وراي ومن ضحكتي وطيب تجيع بشحوة كل شي بيك ومنك اللي يجرالي ليش ساعة علة تمرني، ساعة تمر وش قد نصحتك؟ حتى لا تعاتبني يوم الطفل عاف النار بس من شوة وزق وردة بابكم وانا بضماي وزهد حمل سلالة بس حصتي نوة الصوك مني مدر صوك جيوب أبوك مدر منا ولها قلبك ما هو وطحت شي ما أريد ابين لك طويل الخيط متواضع على البكران طوى بيها بيت كنت بصراحه بالبرنامج ما قريته ما كان يحضرني البيت يقول عشر اصابع عندي حلقه مني انا اجيب عشر اصابع عندي حلقه من ابتمي يمشي وما راهم نمشي سوء تعالوا خل اسولف لك على انضمن لا تعال وخلني لفلك على انكشفن بعد ماكو مضموم وكلهن انعرفن قمت اهذي ننام باسمك وعرفوك فضحن العيون بذكرك يلمعن وحق المات تنام لا الا وتوصيني ليصير شي بيك وتأذيني وولي شموع قبعهن بطول الليل والحديثات من يتقبعن يحلم كنت صافن اقوده عنده صفن تيضيع مثل عيوني فاتحنو بحلم اريد اعتي امنيته اعتي معود انت صورك شعمله ما خلن رمش يابس والاردانات يا لو تدرب غيابش كثرين عصرا كترني وانا الخلي اتدقه هنود بين الحاجب وحاجب وما سدن حسرت العلمت النور هم عن نار طفشوفوا بعدها شموعهم يضون اكو دار ملي موقف اكو شخص حكيت عليه دارمي قالوا شلون يابا مو هذا وقفلك لك فتره من الفترات فانا جاوبت بدارمي بصراحه قلت كض سعفهد عن النار كل عقلة يطفي كض سعفهد عن النار كل عقلة يطفي زاد الحريج النوب بالفزعه والفي حصوى وطحت بالماي ويريد طوف لو فاشخ بلا عيب خوف امطر حلال وطيب قلوله مو بس اصبع اتمنى لقاه واركضله محبس شايل طبع مسحاي طم راسي واطلع وحتى من حفر القاع خليته يزرع تضم حلقتك مو عيب لا يدري كيف كل حسرة بجو يريد خلتنا هفيا هذا والسلام عليكم ورحمة الله